BELAJAR MENULIS HURUF BESAR H Cara tulis huruf H Langkah 1 Lukis tiang tinggi di kiri Langkah 2 Lukis tiang tinggi di kanan Langkah 3 Tolak tepi di tengah-tengah tiang Lukis tiang tinggi kiri Lukis tiang tinggi kanan Tolak tepi Tengah-tengah tiang H Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik kita tulis H besar Tiga langkah mudah jangan dilupa